El Fons Cooperatiu neix en el moment àlgid de pandèmia quan veiem que moltes entitats de l'economia solidària readapten la seva activitat per fer front a la crisi sanitària i social que estem vivint. És impulsada des de 18 agents representatius de l'economia solidària, entre elles la Fundació Goteo, la Fundació COP57 i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. El fons ha tingut tres fases, la primera i la segona dedicades a la resposta directa de la crisi i una tercera que va ser dedicada a augmentar els fons propis i la capitalització de les empreses. El fons és un una eina mancomunada, autorganitzada, que es podrà reactivar en el moment en què faci falta. Lliure s'impulsa a través de tres entitats, la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, ECAS, Òmnium i COP57. I el motiu és perquè hi havia una inquietud compartida de voler fer front a la situació de pobresa cronificada, d'exclusió i de desigualtats que malauradament van a l'alça. Els objectius de Lliure són, principalment, donar resposta a aquestes situacions de desigualtat, però vol fer-ho des d'eines molt democràtiques i molt participatives. Per això, l'objectiu és finançar entitats que, a través de projectes socials, puguin mobilitzar la societat civil i puguin donar resposta de manera col·lectiva, participativa i molt democràtica. La campanya Són riures que curen, la impulse motua de Granollers, i l'objectiu és recaptar fons per a la investigació de les malalties. La campanya va començar l'any 2016. Durant els tres primers anys vam dedicar els diners de la recaptació, que van ser prop de 70.000 euros, a la investigació del càncer infantil. I els dos anys següents es van dedicar a la investigació de l'Alzheimer i el darrer any, donada la notorietat del tema de la Covid, van dedicar uns 25.000 euros per a la investigació de la Covid. FIAR Banca Ètica sempre, sempre ha ofert finançament a entitats de l'economia social i solidària i del tercer sector. El que ens va diferenciar del que estàvem fent fins ara era aconseguir avals el sobretot de l'ICO i del FEI, del Fons Europeu d'Inversions, per tal de baratir el cost del finançament. El que fem és continuar estant a l'expectativa, molt atents per donar resposta a les necessitats que puguin necessitar les nostres entitats clientes.